الرب مع كلمته تعرفوا لو الرب مع شعبه هيك بالمطلق كل الوقت ما بتفهم شو صار بتاريخ شعب الرب رب كان مع علي لما كان عم ينقل كلامه لما منقل كلامه علي تركه رب كان مع شعب الرب وانتصر في الحروب لما كان شعب الرب يحفظ كلامه لما تركوا كلامه جبلوا الأشوريين والبابليين وشعوب الأرض واستعبدتهم وربحتهم الرب دائما مع كلمته لكي يجريها بتكون مع كلمه الرب الرب بيكون معك بتكون مش مع كلمه الرب الرب ضدك مين ما كنت مين ما كنت ال وكان الرب مع صموئيل وقف حده ولم يدع شيئا من كلامه يسقط الى الارض هذا الشرط الثالث حاضر تسمع حاضر تحكي وحاضر تطيع يعود ويتراء الرب لك رب بده يظهر مجده وجهه ليثبت كلامه مش ليخوف الاخرين مش ليعمل ايات للناس تلحقه رب بده يبرهن انه يوجد من يطيع كلامه ما خلى شيء يسقط الى الارض قال عرف جميع اسرائيل ان صموئيل اؤتمن نبيا للرب شو نبي للرب بيسمع كلامه وبيقول كلامه وبيعيش كلامه بيّن أنه فيه نبي للرب ولاحظوا هالطرائي وهالظهور كان كتير واضح قال من دان إلى بئر سبع ما أن شغله بدك تقعد عشر ساعات تقنع فيها حدا لما يظهر, يظهر الرب الكل يخطع المعلم قد حضر خلاص ما بده براهين كتير ما بده حكي كتير ما بده دليل ما بده نقاش من دان إلى بئر سبع ما بقى حدا فيه يحكي أو يشارع لأنه لم يدع شيء من كلام الرب يسقط إلى الأرض وعاد الرب يتراءى في شلوه هلأ صار في بيئة حاضنة لصوت الرب صار في بيئة حاضنة لتسمع كلام الرب صار في نماذج وأمثلة تعلم طاعة كلام الرب كل واحد بحياته يسأل نفسه بحب الرب يكلمني عن جد بحب اتخلى عن عاداتي أنا المقتنع فيها تقاليدي راحتي مصالحي الخاصة ليش المختار الأسهل مستعدت اتلقى كلام الرب انت عبد ولا حابب تسمع مشورة ونصيحة، الله ما بيقبل يكون مستشار لأحد، أبداً. ليس مستشار لأحد، إما سيد ورب، إما لا شيء. إما تعطيه كل شيء أو لا تعطيه شيء، لأنه تعتبر رشوة. إذا ما بتعطيه كل شيء، بتعطيه شيء صغير أنت عم ترشيه ما بياخذه. إما أن أم تسلم نفسك وتقول له أنا عبد. <تصفيق> إما أن لن يتراءى لك مش إن هيك قال تكلمه وتشرح له الناس ما بتفهم ما بتسمع ما بتعرف لأنه لا تقبل كلام الرب وتتبع المسيح